يقول غاندي إلى السياسيين يقول غاندي يقول إن السياسي يفقد شرفه هاي مو حكايتي حكاية هذا أنتم مو الآن تتمجدون به يقول غاندي إن السياسي يفقد شرفه يعني يفقد شرفه شلون؟ عاد أنت شلون يفقد شرفه إن السياسي يفقد شرفه عندما يأكل من خيرات بلاده ثم ينتمي إلى بلد آخر يقول السياسي يفقد شرفه يعني يصير ج مو ك مو قاف لا ج ج ج بالعامية ج واو أليف دال إيش يصير يصير ج ج ج ج ج واو أليف دال السياسي الذي يأكل من خيرات بلده ثم ينتمي إلى بلد آخر هذا عظيم السياسيين تأكلون من خيرات هذا البلاد وتنتمون إلى بلدان أخرى هو هذا الشرف هو هذا شرف المسؤولية هو هذا الرائد لا يكذب أهله